Pada Allah Rabb Wahai tuhaiku Ya Rabbi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Ala kahzalik aatat kaayatuna fanihtah, wakhalik al-yoomatun sa, wakhalik najaziman asraf walam yu'min baa'at Rabbih, waladzabul akhirat ashaduabaqah. Ayat setuh dublah pak, setuh dublah Surah TaHa. Sebagai ulah sekali lagi baca ayat-ayat ni hubungan dengan hidup sengsara hidup yang sepit susah dan duduk di dalam keadaan laknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang-orang kafir orang yang terlupa kepada ayat-ayat Allah orang yang tak pado kepada ajari Allah dan dibakit mereka Dalam keadaan buta Yang Allah Ta'ala firman Dan sesiapa yang berpaling Ingka dari ingat Dan pertunjukku Maknanya Ingka akan Ajarin Allah Allah Al-Quran Allah Cara hidup tak betul Terutamanya orang-orang kafir Orang, -orang kafir, lah. orang, orang munafik Dan sebagainya Maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit, Ma'in syaitan Kehidupan yang sempit. Dan kami himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta Orang-orang apa yang saya ingin Bila dibakit dalam keadaan buta, dia tanya Allah kala, kala Rabbi a'ma. Ia berkata Masa duduk di dunia tak mengaku kata Allah Tuhair dia Tapi apabila bakit di akhirat Semua pakat panggil kepada Allah Rabb Wahai tuhanku, Ya Rabbi Ia berkata wahai Tuhanku Mengapa engkau himpunkan daku Dala kaada air buta Padahal aku dahulu celek bermaknanya celek mata tapi bakit di akhirat buta rabar duduk gagal rata jale tak kena halah tuju dia pun nak pergi kepada nengaka Allah pun jawab kala kathalika atatka ayatuna fanasitaha wakathalikal yaumatun sa apa tu Allah berfirman Demikianlah keadaannya Allah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu. Maknanya qra'. Eh, nabi. Orang-orang duk -orang mengajar. Duk ceramah, duk khutbah, duk bayan, duk tazkirah. Royak go tu, royak go ni dalam kehidupan masa mun duduk di atas muka dunia. Tapi membuat tak padu. Mengbuat tak hera ataupun tuli, Hino pula kepada agama Allah Hino kepada Nabi Ni tak ada kira mana-mana manusia Pesan duduk di lorong tulor belakang ni Sejak daripada anak tu cua zaman dulu Sampai ke hari kiamat Masuk dari ayat ni habis Tak ada kira Nabi-Nabi mana mari Duk royak Ajari Allah ta'ada Maka masuk habis dari ayat ni. Apa tu? Tuhe katanya. Demikianlah keadaannya telah datang ayat-ayat ketegangnya kami kepadamu. Lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Sengaja lupa, patut sengaja tinggal. Tak sih kepada ajaran Allah, ajaran Nabi. Dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Kalau kecek bahasa mudah-mudah, padai muka mu. Dulu mu buat terlupa, tapi hari ni mu dilupa. Tuhat had hurt her tak secara lah pada pokok-pok ni. Tengok nota kaki 929 dua semile, yakni dilupakan serta ditinggalkan dalam keadaan buta dan dalam azab seksa. Masya Allah tuh heboh ayat so lagi ayat 127 dua puluh tujuh. Wakahdilikana jiziman asrofa yumin bi ayat Rabbi. Oh ni lah yang betul betul. Sana Allah tak ada ayat, tak ada kena tahu banyak lah. Siapa tu? dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas. Orang yang tersalah jauh. Terlajak dalam hidup dia sengaja tak se terima Islam tak se terima ajaran Al-Quran tak se terima ajaran Nabi dan tidak beriman kepada ayat-ayat keterangan Tuhannya. Dalam tafsir Ibnu Kathir, ia katanya Ayat ni Tidak termasuk orang yang Lupa Kro'eh ya, Biasanya Orang yang Katanya, oh terlupa Ayat-ayat kami Terlupa ayat kami, di sini bukan arti Terlupa ayat Kro'eh, kalau dia Ngapa, ngapa, ngapa Lepas patu dia terlupa Bukai noknya diam tu di fahadirati patu amal bertakwa kepada Allah apatah lagi kalau sekiranya orang tu dia ingat ayat-ayat quran -ayat -ayat. dia ngapa dia ulah sokmo sebab orang ada ngapa quran siapa mati dia kena duduk dengan quran ingat jangan terlupa jangan sengaja nak bagi terlupa kalau terlupa tu tak apa sikit-sikit membaca -sikit ayat tu, yang ya, ya, ya sekah eh Ayat apa ni? Tak leh diri. Kan biasa. Tambah eh? ak manusia ada terlupa, ada lalai. Tak termasuk di dalam ayat ni, tapi orang yang Allah Taala royak katanya mung terlupa ayat-ayat kami masa duduk di atas muka dunia. Tu dia dekat so so so so tapi membuat tak padu. Ha tu. Gitulah dan demi sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih lebih kekal. Jadi di sini ani sebagai tupuk tambah di atas ayat. Ayat tafsir ayat. Quran selanjutnya kita dok baca. Bila kita buka dalam surah At-Taubah. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke 98. Kalau tengok dalam Quran saya nak royak ni dak ayat yang Allah Taala atur dengan orang tulis ni dia jadi terongkan kham ya bang ayat al-qarin orang munafik orang kafir ayat al-qarin orang beriman orang yang beramal soleh nak baca ayat yang ke 96 dulu mudah mudohin Tuhai katanya Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffar Wa'adha maknanya apa? Janji Allah janji Orang-orang munafiq lelaki Orang-orang munafiq perempuan Wal kuffar Apa kuffar? Iaitunya orang-orang kafir Nar jahannam Janjinya yaitunya ninga kau jahanam khalidina fiha kekal sampai bila-bila dan leka ada kekal mereka duduk dalam api neraka tak ada kena takwil banyak dah tak ada nak kena wayak kau tanya oh orang kafe tu baik dengan orang Islam eh kafe tu tak makan babi kafe tu tak makan arak dak dak dak dak asal kau orang kafe munafiq lelaki, perempuan, semuanya nar jahannam. Ini bahaya orang jadi orang munafik. InsyaAllah orang islah kita, tak jadi orang kafir. Tapi kita takutnya orang islah kita, jadi orang munafik. Hati tak cuci. Amalnya tak bersih. Jiwa cuma. Perbuatan, amalnya, kecek, semua. Bersifat dengan sifat munafiq. Hiya hasbuhum. Tuhir kata. Dengan kau, jahannam tu. Padai lah. Dengan tepat, mereka itu akan duduk. Wala'anahumullah. Apa? La'na. La'na. Allah la'na mereka itu, dunia dan akhirat itu orang kafir dan orang munafik sebab tu kita tengok kuat syaitan semua orang kafir atas muka dunia tak ada kira agama gapa-gapa sekali pun semua tu dilaknat hari-hari hari hari hari dan begitu juga orang munafik wa lahum azabun muqim bagi mereka itu azab sengsara yang sangat pedih yang sangat-sangatnya seksa ni ayat 98 dalam surah at-taubah bina kita tengok ayat terungkan kam saya buat begini ni sat ni ni di muka ni ha orang munafik nak nok kafir tapi di muka ni masya-Allah ayat 72 wa'adallahu tu hajani juga wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat tu hajani Allah janji kepada siapa tu? Orang mu'minin, mu'minat. Mu'minin, mu'minat di sini artinya orang yang betul-betul berime dengan tak gonje dan tak ada wasuah, tak ada syok walaupun sikit dalam ime mereka. Lelaki dan perempuan, diapa tu? Jannatin tajri bin tahtihal anharu khadidina fiha tuhajanyinya jannat kebong-kebong iaitu kebong syurga jannah artinya kebong jannat beberapa tak tahu katanya banyak mana kebong mashaAllah tajiri min tahtihal anhar sungai-sungai mengalir di bawah tepat-tepat yang orang berimeh lelaki perempuan duduk di dalam syurga khalidina fiha ngapa ya? khalidina fiha Keka mereka itu di dalam syurga masyaallah wa masakin dan tempat tinggal yang sangat-sangat elok sangat-sangat sedap duduk di dalam syurga fi jannati adnin dalam apa tu dalam syurga namanya adn Masya-Allah. Waridwan min Allah Akbar. Bukan boleh syurga saja dah. Tapi Allah Taala bui kepada orang-orang beriman iaitu nya redha. Redo, redo apa? Allah Taala pung poh hati. Pung poh Dan redha Allah Taala tu adalah amat besar. Bukan dia wui syurga sahaja. Tak? Tapi dia reda. Semua hamba-hamba dia boleh masuk di dalam syurga. Ya Allah, ya selalu. Nanti saya baca sehadis. So Hadis di dalam Sohih Al-Bukhari. Zalika huwal al fawzul azim. Tuhai katanya, itulah kejayaan yang sangat agung. Kejayaan. Yang sangat agung Apabila seorang manusia Boleh masuk di dalam syurga Tanah katanya ini adalah Satu kejayaan Yang tak boleh Tak ada lah tolak banding dia panggil. Nak pergi banding dengan gapa lagi Tak ada Sebab itulah Saya selalu baca hadith ni Selalu baca hadith ni Kepada kita ingat tak ingat Ada di dalam Sahih Al-Bukhari Nomor Nairibu lima ratuh empat puluh mila hadith daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi katanya Inna Allah yaqulu li ahlil jannah ya ahlil jannah ni kita kena masuk belakang ni lah. dalam hadith ni, ni Allah Ta'ala kecek, royak ataupun panggil ahli-ahli syurga Ya ahlal jannah Hei ahli-ahli syurga Yaquluna Labbaika Rabbana wa Wasa'daika Ahli syurga pakat jawab Pensi yang diaukan. Masya Allah, Duklah Butih mana syurga Yang sangat luah Begitu ramah Allah Ta'ala panggil ni Semua pakat jawab yo, Ya Allah Pakat jawab Ya belakang Masya-Allah. La fa Allah, nah, Allah Taala kecil pula. Hal radithum? Maksudnya hal radithum, adakah kamu redha? Maksudnya pada dak lagi mau duduk di dalam syurga yang aku bagi balah kepada mong ni. Fa wa ma lana la narda wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Okey, okey, syurga ni pakat jawat. Bagaimana ke Allah Ta'ala kami tak redha? Maknanya, wahai Allah. Kami tak redha buat apa lagi. Sedangkan Allah bagi kepada kami, benda yang Allah tak bagi kepada mana-mana makhluk. Maknanya, Allah Ta'ala, jadi kami boleh duduk di dalam syurga ni, ni pemujub sarah ya Allah. Yang kamu tak beri kepada mana-mana makhluk. Maknanya, kalau nak tanya jing, jing bukan boleh macam ni. Orang-orang lain, hok orang nak masuk dalam niyaka, masuk niyaka, dulu puak-puk dia. MasyaAllah. Bila ahli syurga jawab kepada Allah Ta'ala suruh macam ni, Fayaqul, Ana u'atikum afdal min thalik. Tuhai raya katanya Aku akan beri kepada kamu semua eh, ahli syurga Benar, yang lebih afdal, lebih molek daripada ning lagi Masya Allah Duk dalam syurga dah Ada lagi benda pisik Yang Allah akan bagi Qadu ya Rabb Wa ayu syai'in Orang syurga tanya Wahai tuhai kami Gapakah dia? Wa ayu shayin afzalu min zharik, jauh lagi lebih pada tu. Fayakul, uhilla عليكم رضواني فلا أصحط عليكم بعده أبدا. Masya Allah. Nih tu hejawak katanya, aku halalkan kepada kamu semua reda aku. Makanya, Mung duduk di dalam syurga dengan penuh keridoe aku yang aku beri kepada mu. Mung duduklah sesuka-suka hati dalam syurga Fada ashotwa adai kum baadahu abada. Aku tidak akan maloh kepada kamu buat selama-lamanya. Allah ni lah yang kita dengok ni. Neh, jangan jadi kita klik kepada ayat dan surah pohas semula jangan jadi orang yang Allah Ta'ala terlupa kepada kita we jadi kita ni duduk di dalam orang yang Allah Ta'ala ingat semua nak banah syurga belakang sebab itulah kita kena hidup menjadi molek di muka dunia dan wejadilah Allah Ta'ala redha kita semua Nah sekadar itulah insyaAllah kita sambung semula ayat pada hari satu ni eh, esok hari jemaat kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqatullahu wa sallallahu alal nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.